На килимі спортсменки з Луцька та Кривого Рогу. У цьому поєдинку перемагає 11-річна Анастасія Свердюк із Луцька. Джиу-джитсу дівчина займається два роки. «Це вже третє перше місце. Я для самооборони навіть займаюся, щоб захистити когось». Василь Донецький приїхав на чемпіонат із Полтави. Він змагається зі спортсменом з Івано-Франківська. За результатами боротьби хлопець перемагає. Розповідає, як вдалося побороти суперника. Він був дуже швидкий. Я навіть виграв йому 4 бали, тому що переспав. Але він, верно, здався, він більше не міг. Він виложився на всю, щоб взяти ці 4 бали. І потім все, більше не можу. Ось такий це та поведінка є. багатьох спортсменів, коли вони череблять, а потім такі все, я победив". та й поїхають. Богдану Христюкову із Луцька цього разу не вдалося перемогти суперника. Його підтримує тренер Максим Смирнов. Це досвід. Не завжди вдається перемагати, тим більше, що всього на все рік ну, тренуємося. Ось таке перший досвід. От. Я думаю, що на других змаганнях якось ми покажемо краще. Щоб взяти участь у чемпіонаті, 13-річний Тимофій Безуглий сам приїхав із Харкова. Хочу ну, попасти в на Україну. Тимофій змагається з чемпіоном світу Костянтином Живановим із Кропивницького. Йому 14 років, джиу-джитсу займається 8 років. Хлопець розповідає, що потрібно для перемоги. Потрібно не боятися. Підготовка і все. Дисципліна, як на всіх змаганнях. Участь у чемпіонаті взяли і тернопільські спортсмени. Богдан Мирошниченко – тренер однієї з команд. На даний момент ми зараз маємо е, трьох чемпіонів України і трьох, трьох срібних призерів е, в складі нашої команди. Кубок України із джиу-джитсу Тернопіль приймає вдруге. Цьогоріч у змаганнях взяли участь понад 400 спортсменів з 12 областей, розповідає президент обласної асоціації джиу-джитсу Євген Мусаєв. «Цей кубок в нас є відбірковим для деяких спортсменів для того, щоб вони мали можливість добратися в офіційну збірну України після чемпіонату. Тобто ті спортсмени, у яких не було можливості прийняти участь на чемпіонаті України і залишилися в збірній, то якщо вони сьогодні займуть призові місця, в них буде можливість добратися до офіційної збірної». За результатами турніру до збірної команди України увійшов тернополянин Андрій Мочарський. Також тернопільські спортсмени посіли перше командне місце в системі повного контакту. Любов Гадомська, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль.